نماز ایک مرتبہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہجات کا کوئی ذریعہ جس کا حشر فرعون حامان اور عبئی بن خلف کے ساتھ ہوگا فائدہ فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس قدر کس درجہ کا کافر تھا حتیٰ کہ کھدائی کا دعویٰ کیا تھا اور حامان اس کے وزیر کا نام ہے اور عبئی بن خلف وقہ کے مشرقین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں اس پر سوار ہو کر ناؤز باللہ تم کو قتل کروں گا حضور نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا بہت کی لڑائی میں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو میری خیر نہیں چنانچہ حملہ کے ارادہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا صحابہ نے ارادہ بھی فرمایا کہ دور ہی سے اس کو نپٹا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو جب وہ قریب ہوا تو حضور نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سے پرچھا لے کر اسے مارا جو اس کی گردن پر لگا اور ہلکا سا خراش اس کی گردن پر آ گیا مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کر دیا کفار میں اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی خراش ہے کوئی فکر کی بات نہیں مگر وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا لکھتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسا کہ بیل کی ہوتی ہے ابو سفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا اس کو شرم دلائی کہ اس ذرا سی فراش سے इतना چلاتا ہے اس نے کہا تجھے قبر بھی ہے کہ یہ کس نے ماری ہے یہ محمد کی مار ہے مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے لا اور ازا دو مشہور بتوں کے نام تھے قسم اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو بھی تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائے محمد نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا اگر وہ اس کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستہ میں ہی مر گیا ہم مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر پکے کافر اور سخت دشمن کو تو حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے ارشاد کے سچا ہونے کا اس قدر یقین ہو کہ اس کو اپنے مارے جانے میں ذرا بھی تردد یا شک نہ تھا لیکن ہم لوگ حضور کو ماننے کے باوجود حضور کو سچا ماننے کے باوجود حضور کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود حضور کے ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود حضور کی امت میں ہونے کے فخر کے باوجود کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں اور جن چیزوں میں حضور نے عذاب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں کتنا کانپتے ہیں یہ ہر شخص کو اپنی گردن میں اپنے گربار میں منہ ڈال کر دیکھنے کی بات ہے